Fent el trajecte del passeig solitari a la massa específica vinguda present, desigualada en l'hora de termes i paratge, ben agafat el nus que subjecta les veles, et confiaré la sort que imagina el viatge.